Ministerul de Interne anunță ultimor atenție Diez hara se află toi oferi Ministerul de Interne lansează un avertisment pentru toi oferi Mai anunțe din data de 2005 2018, dacă oferii vor fi surprinși cu itul expirat, poliistul va reine talonul ipele cu ele de înmatriculare. Atenție semnul exclamării de să află toi oferii. Verifica-i valabilitatea itpamai În 2005.2018, dacă sunt ei surprini în trafic cu pe expirat, poliistul ve va reine talonul IPL cu ele cu numerele de înmatriculare, de va da o dovad fere drept de circulaie, a dar nu se mai lua imaina de acolo decât pe platform sau împins, apoi trebuie să merge la rar. Deci, mult mai complicat. Acela lucru este valabil dacă mai n-a fost cumprat-vândut dar nu a fost trecut pe numele noului proprietar în termen de 90 de zile de la înstrinare. să verifica în timp real dacă înmatricularea autoturismului dumneavoastră este suspendat sau valid pe site-ul drpciv. Începând cu 20 mai se va aplica suspendarea de dreptă înmatriculării vehiculului pentru it pe expirat. Suspendarea încetează automat la data la care vehiculul trece o nouă inspecție tehnică periodic. Certificatul de înmatriculare, sub liniere IPL cu cele cu numărul de înmatriculare, se restituie proprietarului de către poliția rutier. La încetarea suspendrii înmatriculării vehiculului, arată Ministerul de Interne.